היי אנשים, את לא נהיות כמו כלב היא חושבת שהיא נראית כמו כלב אבל היא לא מה קורה הזאת שוב פעם אני, מיכל וסיוון, התאומות אני וסיוון הולכות לגוגל, לכנס של יוטיוב ישראל תראו איזה כועסתי, ממש כועסת, הולך להיות מגניב בוא נראה אם אתם מזהים עם מיני עכשיו כאילו אני לא מופיעה בכלל אצלך בבלוג אז איך הם יוזרו כן לא בבלוגים שלי שר שהיא אדום כן, ממש אדום מה שמירים להתלהבת מגללו תגיד לי, כדאי לי לפתוח חרוץ ולוגים אבל כאילו... אבל כאילו... כן, הקטע הוא שאני... כאילו, אם אני אפתח חרוץ ולוגים אז אני... הקנה המצלמה המקצועית מה זה המצלמה המקצועית? ממש למה? אני לא אוהבת אותה אז תלחשו לאן הגענו תראו את הנוף המאללף הזה! my God, אני מטה! תראו, קיבלנו כרטיסים של הערוץ שלנו. אני קיבלתי בלבן, סיבן גבלו באדום. והאמת שאדום זה יותר שווה מלבן. מה אתה רואים? זה נכון. איזה יופי! חזרנו. הייתי פה פעם. תראו... יוטיוב! תראו את מי פגשתי בפעם הראשונה! כי מראי! וסארי! מייד, מייד. אני לא מכירה אותך, אני לא מדברת איתך כל יום לא, תחלו תראו הדבר הכי מגניב בעולם קפקייט של יוטיוב יאללה תמונה תראו מי יש לי פה את טל ועוד טל שתי הטליות שלי והיא חזרה מה הברית לישראל ואי שרחר מה קורה? הכי רובי, התוועתי, שברצתי לצליל רוטותה, הצליל הקורסותה. אני מיטחן, אני שלם. הכי רובי, תרויזה לא כל כך, ואני כן, כן, הקורס על מס. אין כן. כן. כן. זה כן. ממש כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. יש מינה, אני הולכת להיות, ויש פה נאצ'וס. קבלו, נאצ'וס, לפתם על עצמי. לא חריף. יש פה איזה משחק. הנה זה המשחק. וכולם משחקים בו, והאמת שלא כל כך הבנתי את המשחק הזה. אבל אינו טוב. למישהו יש פה שמונה! מספר אני צריכה שתבדוק כמה יש לך מספר האחרון יש לך שמונה במספר השכמים אתה צריך שלי יש שמונה, לך יש שמונה, ביחד זה יש לו שמונה, יו, אני הייתי זה אומר שאנחנו, אין לי מושג מה עושים, אז הבנתי את המשחק לא נכון בעצם צריך להשלים את זה לאפס בסוף שיצא נגיד עשר אז לי היה מספם אחרון ברשובים שש אבא יחד, זה... עשר עשר יפה, מתומטיקה قشوشي لي يوتيوب אז אני מצאתי את יוטיוב כאלטרנטיבה למה שאני רציתי לעשות בתור בחוץ ער שזה לא בתחום המוזיקה תודה טادا דוגמנר יוטיוב אנחנו תפגש מקרוב. רואה שאתה עושה כזה... כתר שלא עוברת כי טוב. יהיה עוד מפגשים. וכן, יש איומים בין יוטובריות. כן, יש הרבה מלחמות. תראו, אמי אני פה. היי. מסתבר שהיא רשומה אליי, ואני רשומה אליה, ושנינו התבשנו להגיד את האחת לשניה. הרגידי לא מכירה אותי. אני סופר מכירה אז אני וסיבן, עכשיו בקנון את ואנחנו סתם יושבות אוכלות הזמנו רנץ'מנץ' נראה לי מבורגר רנץ' ופגשתי עכשיו שתי צופות זה המוכר בבורגר רנץ' הוא מסתבר שהוא צופה שלי שזה היה ממש מגניב ימי! תראו איך סיבה אני באלם הגעתי ל-20,000 ואני מתה תראו מה אני אומרת לעלות לאינסטגרם ובוא נעשה הביאו לנו את הקארדבורד הזה שאפשר לצפות בו כאילו ב-360 וזה פשוט הדבר הכי מגניב בעולם תראו אני צפה בסרטון שלי זה כזה מגניב תנחשום מה? עברתי תיאוריה אוקיי, אז אני ואימא שלי בגידון קוסמטיקס הזמינו אותי לעשות שינוי בשיער, שיקום והחלטתי לתת לה את זה כמתנה אז בואו נראה מה היא הולכת לעשות אוקיי, אז חזרנו הביתה אימא שלי עשתה בסוף מדורג ושיקום ואני אראה לכם כמה מתנות שהיא קיבלה קיבלתי ערכת מוצרים Your Hair של ג'ול זה שםפו לסיער יבש ופגלום זאת שדיברו אליה, שבאבי דיבר אליה, ותודה לבאבי אז מי יוצא. שעשה לך את השיער כן <ש> זה <ש> המסיכה <ש> לשיער שיש לי שאני ממש אוהבת אותה כן אולה פלק הוא פשוט מגן על השיער. גם מגן על השיער, בדרך צבוע השיער שלי צבוע ו... <אני> לא צריכה לזה <לתנס>. האוויר <עביר> זה הלאה. אבלוג הזה אחרון נדמالي בעולם. בונה C O O T הגופייה מי 247 four seven, ה Micha Saim מ, המכנסיים, מ תמנון, וההסנדליים אמאממותה ale מי יפנימה. אני ביטולו שבוע. אנחנו באשראת של the של הבשמים. תראו מסביבנו רגליים. <laughs> כן, כן, כן, כן. יש פה מלי חדשים אה, לחד بنوري لكم עוד ميات، עוד קצת סושי, كمان אני سوشي. סושי انتي מה اوهبت ا وتابلو دريز. يامي يامي تيوب، انا احي اوبت חזרתי הביתה, אני אראה לכם מה קיבלנו מספרינג אוקיי, okay, אז קיבלנו את הפוסם הזה שקוראים לו פרפל לייס דרך אגב כבר ניסיתי אותו ויש לו ריח מוש יש לי בדיוק אחד כזה בזרות, תראו איזה יופה זה! ופה יש לנו קופסה עם קרם גוף בריח white flower. ופה יש בעצם body splash באותו ריח וקרם ידיים באותו ריח חייבת לציין שאלו ריחות מאוד רעננים פה אני רוצה לסיים את הוולוג בהמשכים הזה מקווה שנהנתם מהסרטון זה שיהיה לכם יום נפלא וכן ניפגש בוולוגים הבאים עם... תרצו אותי. ביי!